طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية قال عبد الله بن آدم حاورت الشيطان الرجيم في الليل البهيم فلما سمعت أذان الفجر أردت الذهاب إلى المسجد فقال لي عليك ليل طويل فارقد قلت أخاف أن تفوتني الفريضة قال الأوقات طويلة عريضة قلت أخشى ذهاب صلاة الجماعة قال لا تشدد على نفسك في الطاعة فما قمت حتى طلعت الشمس فقال لي في همس لا تأسف على ما فات فاليوم كله أوقات وجلست لآتي بالأذكار ففتح لي دفتر الأفكار فقلت أشغلتني عن الدعاء فقال دعه إلى المساء وعزمت على المتاب فقال تمتع بالشباب قلت أخشى الموت قال عمرك لا يفوت وجئت لأحفظ المثاني قال روح نفسك بالأغاني قلت هي حرام قال لبعض العلماء كلام قلت أحاديث التحريم عندي في صحيفة قال كلها ضعيفة ومرت حسناء فغضضت البصر قال ماذا في النظر قلت فيه خطر قال تفكر في الجمال فالتفكر حلال وذهبت إلى البيت العتيق فوقف لي في الطريق فقال ما سبب هذه السفرة قلت لآخذ عمره فقال ركبت الأخطار بسبب هذا الاعتمار وأبواب الخير كثيرة والحسنات غزيرة قلت لا بد من إصلاح الأحوال قال الجنة لا تدخل بالأعمال فلما ذهبت لألقي نصيحة قال لا تجر إلى نفسك فضيحة قلت هذا نفع للعباد فقال أخشى عليك من الشهرة وهي رأس الفساد قلت فما رأيك في بعض الأشخاص قال أجيبك عن العام والخاص قلت أحمد بن حمل قال قتلني بقوله عليكم بالسنة والقرآن المنزل قلت فابن تيمية قال ضرباته على رأسي باليومية قلت فالبخاري قال أحرق بكتابه داري قلت فالحجاج قال ليت في الناس ألف حجاج فلنا بسيرته ابتهاج ونهجه لنا علاج قلت ففرعون قال له منا كل نصر وعون قلت فصلاح الدين بطل حطين قال دعه فقد مرغنا بالطين قلت محمد بن عبد الوهاب قال أشعل في صدري بدعوته للتهاب وأحرقني بكل شهاب قلت فأبو جهل قال نحن له إخوة وأهل قلت فأبو لهب قال نحن معه أينما ذهب قلت فلينين قال ربطناه في النار مع استالين قلت فالقنوات والمواقع الخليعة قال هي لنا شريعة قلت فالمقاهي قال نرحب فيها بكل لاهي. قلت ما هو ذكركم قال الأغاني قلت وما عملكم قال الأماني قلت وما رأيكم في الأسواق قال علمنا بها خفاق وفيها يجتمع الرفاق قلت كيف تضل الناس؟ قال بالشهوات والشبهات والملهيات والأمنيات والأغنيات قلت وكيف تضل الحكام؟ قال بالتعطش للدماء وإهانة العلماء ورد نصح الحكماء وتصديق السفهاء قلت فكيف تضل النساء؟ قال بالتبرج والسفور وترك المأمور وارتكاب المحظور قلت فكيف تضل العلماء؟ قال بحب الظهور والعجب والغرور وحسد يملأ الصدور قلت فكيف تضل العامة؟ قال بالغيبة والنميمة والأحاديث السقيمة وما ليس له قيمة قلت فكيف تضل التجار؟ قال بالربا في المعاملات ومنع الصدقات والإسراف في النفقات قلت فكيف تضل الشباب؟ قال بالغزل والهيام والعشق والغرام والاستخفاف بالأحكام وفعل الحرام قلت فما رأيك في إسرائيل قال إياك والغيبة فإنها مصيبة وإسرائيل دولة حبيبة ومن القلب قريبة قلت فأبو نواس قال على العين والراس لنا من شعره اقتباس قلت فأهل الحداثة قال أخذوا علمهم منا بالوراثة قلت فالعلمانية قال إيماننا علماني وهم أهل الدجل والأماني ومن سماهم فقد سماني قلت فما رأيك في الدعاء قال عذبوني وأتعبوني وبهدلوني وشيبوني يهدمون ما بنيت ويقرؤون إذا غنيت ويستعيذون إذا أتيت قلت فما فعلت بقارون قال قلت له احفظ الكنوز يا ابن العجوز لتفوز فأنت أحد الرموز قلت فماذا قلت لفرعون قال قلت له يا عظيم القصر قل أليس لي ملك مصر فسوف يأتيك النصر قلت فماذا قلت لشارب الخمر قال قلت له اشرب بنت الكروم فانها تذهب الهموم وتزيل الغموم وباب التوبه معلوم قلت فماذا يقتلك قال ايه الكرسي منها تضيق نفسي ويطول حبسي وفي كل بلاء امسي قلت فمن احب الناس اليك قال المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون قلت فمن أبغض الناس إليك؟ قال أهل المساجد وكل راكع وساجد وزاهد وعابد وكل مجاهد قلت أعوذ بالله منك فاختفى وغاب كأنما ساخ في التراب وهذا جزاء الكذاب فاللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في كل وقت وحي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم ربنا وفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك